Això és Mobile World Center, una iniciativa de la Mobile World Capital. Com ja sabeu, Barcelona és ara la capital mundial del mòbil i el centre és el primer projecte que surt a la llum. La idea de com converteixes una ciutat en la capital mundial del mòbil doncs no només és acollint a la indústria tècnica o a la classe tècnica durant el Mobile World Congress, sinó també obrint i fent arribar el món de la mobilitat al ciutadà. I el Model World Center és exactament per això. És a dir, és un centre obert, de lliure accés, on el ciutadà pot venir i pot entendre, aprendre i experimentar el món de la mobilitat. La L'exclusió es divideix en dues parts. La part de Learn en la part d'Experience. I aquesta part és una mica per entendre el món de la mobilitat. Comencem amb el, eh, la zona del Data Cloud on podem trobar eh, moltíssimes dates i exposades de manera poètica que ens donen una mica eh, aquesta sensació que és aquesta revolució de la mobilitat i que realment eh, no és una cosa de pocs sinó que ens afecta a tots. Tenim eh, 7 pantalles de LED, que, bueno, com hem dit abans, una mica de forma poètica i d'una forma molt visual, et donen aquestes dades reals de món de la mobilitat. És a dir, en termes de penetració i en termes de números de connexions i d'una forma que et digui l'atenció. Per exemple, total mobile devices in the world, 6 million. Hi hauràs que anirà a canviar a poc a poc. Per exemple, how is a mobile phone today? I et donen les dades de diferents països. No? Veus que Espanya és el 79%, Sant Marino, 19%. Una dada curiosa, Corea eh, del Nord, 6%, Corea del Sud, 89%. O sea, et donen una mica eh, aquesta informació de quina és la penetració avui en dia. Aquestes són dades que eh, eh, que vam treure de la GCMA, del Wireless Intelligence, que són de, dels operadors i bueno, són en temps real. Pues ara entrem a la part del de, que diem interactive Forest. són set pantalles interactives on el visitant pot entrar i consumir a través d'un menú els continguts del centre. Eh, per exemple, aquí trobem eh, una part de, del menú que per exemple són Apphow, que és una selecció d'aplicacions rellevants adri en casa. Bé, abans per a la indústria, una selecció que hem, que hem fet nosaltres. També podem trobar eh, la part de tecnologia explicada de forma molt entrenadora perquè el ciutadà entengui què són aquestes noves tecnologies i com s'estan desenvolupant. Per exemple, Internet of Things. A partir d'aquest menú doncs pot anar seleccionant la part que l'interessa li i de forma molt, molt visual llegir el contingut. Un altre part molt interessant, eh, M Objects, doncs una miqueta com aquesta mobilitat s'aplica als objectes de cada dia. Podem trobar M Culture, una part de un, reflexions sobre com el món de la mobilitat està impactant en les nostres vides des del punt de vista de les arts, de la tecnologia, etc. Mm. M Estatix, doncs un altre cop, d'una forma molt visual poder tenir totes aquestes dades que, que ens donen eh, aquesta sensació i, i, i realitat de que el món de la mobilitat és realment una cosa de tots i és global. Aquí entrem a la part d'expperiient. No és a dir allà entenem el que és el món de la mobilitat i aquí l'experimentem. Això és una exposició de realitat augmentada, també em, seleccionada en cinc diferents exposicions. Em, entre elles, per exemple. Si comencem per aquí podem tenir les M Stories, és doncs una selecció de projectes eh, que t'expliquen com la mobilitat eh, ha ajudat a, a casos individuals i concrets i a partir d'ells doncs, ha tingut una efecte de les seves vides. Per exemple, doncs, un pescador eh, de Noruega que a través de, del seu telèfon mòbil és capaç de vendre eh, una mica abans el peix i poder tenir una vida sostenible i poder continuar doncs, pescant. Tenim una aplicació que està disponible tant a l'Apple Store com a Google Play on la idea és que la persona que reviqui ja sigui amb el seu smartphone o amb la tableta que pot agafar allà, es vagi l'aplicació i pugui experimentar i consumir els, els continguts. És a dir, no només pot eh, experimentar que és la realitat augmentada que us l'ensenyaré, sinó també poder consumir tots els continguts d'aquí quan vulgui, des de casa o des d'aquí. Cada una d'aquestes peanes és una història diferent. Per exemple, a Happening the World, una sèrie d'iniciatives que passen al, al, al món que hem considerat rellevants. Llavors, la idea és que eh, l'exposició es pugui consumir de forma tradicional, és a dir, tu veus aquí, llegeixes no? la fitxa i, i el projecte, o a través de realitat augmentada, on et dona una experiència diferent del que és aquest projecte. now is a sophisticated and programmable robot. You'd have the information adicional sobre in aquest so cas concret. Ara entrem a la part d'Inhistory, doncs una mica la història des, del, des de l'inici de la mobilitat fins i fins ara. Eh, una sèrie de milestones on t'explica doncs, el, els moments més importants d'aquesta història. És a dir, doncs la primer, el primer cop que es va configurar la primera eh, red, el primer cop que es va fer una trucada amb telèfon mòbil, el primer cop que es va enviar un missatge de text, quan van entrar les dades als mòbils i fins a l'actualitat, que és com diríem el, el forge. Eh?